Nicot, opera de amploare împotriva traficului de migranii, perchezii în România și Austria. Polici sublinieră, au făcut 18 perchezicii în 4 judece din România, sublinieră, I5 perchezicii în Austria pentru destructurarea unei recele de trafic de migranți constituit de un cecean pakistanez, sublinieră, I sprijinit de lucrători de poliție din Vama Nedlag. Din grupare fac parte cel puțin 15 ceceni români, Anchetatorii adunând probe pentru mai multe transporturi de migranți. Într-un singur transport au fost traficate 111 persoane, scrie NewsRow. La data de 9 aprilie 2018, procurorii de ICOT. Structura centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciari din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au făcut 18 perchezicii domiciliare în judecele Maramurea-Subliniere, Arat, tim subliniere, subliniere, subliniere Bihor. De asemenea, pe teritoriul Austriei au fost efectuate 5 perchezicii domiciliare. Ceceanul pakistanez Ahmad Khan Saeet fiind recinut sublinierei ulterior arestat. <fie> În cauză, există suspiciunea rezonabilă ce începând cu luna martie 2017 până la sfârșitul lunii iunie 2017, ceceanul pakistanez Ahmad Khan Saeet. În ultimei strate, în calitate de lider, au inițiat sublinierea I constituit pe teritoriul României, împreună cu suspectul B? B, în calitate de membru executant, un grup infracțional organizat sprijinit pe teritoriul României de cel puțin 15 alte persoane, cetcenii români. Anunc dipot. din ipot. Din cercetări a rezultat ce membrii grupului au acționat coordonat pentru transportul migranților pe ruta Bulgaria-Serbia-Cipru, România-Ungaria-Austria-Germania-Italia-Slovenia. Din administrat în cauza rezultate, ce, cel puțin în perioada februarie-aprilie 2017, grupul infracțional organizat a îndrumat, transportat, transferat, sublinierei, a adpostit mai multe persoane ce în teren, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a României, sublinierei, în scopul de a obține bani. Astfel, în perioada 19 la 2104. 2017, membrii grupului infracțional organizat au transportat, transferat subliniere iadpostit postit pe raza judecelor timp subliniere subliniere Iarad, în de cel puțin 111 persoane ce în în marea lor majoritate, intră cei anterior ilegali pe teritoriul României cu solicitări de azil. Probatoriul administrat în cauza, evident, că ce grupul infracțional organizat inițiat sub linie în scopul comiterii de infracțiuni de trafic de migranți este sprijinit de cetre lucrători de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontier. Punctul de trecere a frontierei neglac sub care în baza unei înțelegeri anterioare cu liderii grupului infracțional organizat permit trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României către Ungaria autovehiculelor sleștirurilor. În interiorul cerora se află persoane ce cense teră care doresc să ajungă ilegal în spațiul Schengen, mai anunc Dicot. Totodată, procurorii precizează ce lucrători de poliție din cadrul cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontier punctul de trecere a frontierei Negraca au acceptat din partea liderilor grupului infracțional organizat promisiunea primirii unor sume de bani slash primirea unor sume de bani, în lecturi cu neîndeplinirea unor acte ce intră în datoririle de serviciu. Potrivit DICOT, au fost comise 14 infracțiuni de trafic de migranți sub linie, respectiv 6 infracțiuni de complicitate la infracțiunea de trafic de migranți. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizat Sublinierei Terorism Structura Centrală au dispus recinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților timp Sublinierei Strate, Burfete Cristian, Tefanache Robert Iulian, Mihal Cristian, Erezan Vasile, Mihail Ilie Daniel Greg Stefan, Tăcoi Iulian Dumitru Greg virgule, pentru savarsirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat sub trafic de migranți. Culpacii urmează să fie prezentați tribunalului București, sub linie cu propunere de arestare preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Fac de Ioan Dacian, procurorii de ICOT. Structura centrală au dispus mesura preventivă a controlului judiciar. Cauza este instrumentat împreună cu ofițeri de poliție, judiciari din cadrul din cadrul direcției de combatere a criminalicii organizate bucure sub